Tervetuloa tutustumaan Turun yliopiston kirjaston kanssa viitteiden hallintaohjelmiin. Viitteiden hallintaohjelmat on sellaisia mukavia näppäriä apuvälineitä tieteellisen tutkimuksen tekemiseen. Niissä saa lisättyä lähdekirjallisuudet kätevästi kaikki yhteen paikkaan, ja sitten niitä voi hyödyntää apuvälineinä siinä vaiheessa, kun kirjoittaa ja pitää tehdä niitä lähdemerkintöjä. Tässä videossa mä esittelen Zotero-ohjelman toimintaa. Mutta viitteiden on monenlaisia ja saa, voi valita itse, millaista haluaa käyttää. Ja näiden toimintaperiaate on suunnilleen samanlainen. Eli jos osaa käyttää yhtä viitteiden niin on yleensä helppo käyttää myös niitä muita. Kun lähtee käyttämään viitteiden hallintaa, niin tosiaan tärkeintä, tärkeää on se, että kerää sinne viitteiden hallintaohjelmaan kaiken sen lähdekirjallisuuden mitä aikoo käyttää omassa tutkimuksessa. Ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että pitäisi naputella kaikki tiedot käsin, vaan on monia tapoja, miten saa ikään kuin automaattisesti tuotua näitä viitetietoja viitteidenhallintaohjelmiin. Yksi helppo tapa on se, että tuo niitä ihan PDF-tiedostoina, jolloin useimmat viitteidenhallintaohjelmat osaa sieltä PDF-tiedostosta hakea itsenne Viitetiedot. Eli tässä tuli bibliografiset tiedot, täällä on tekijät, täällä on lehti, täällä on otsikko. Joskus tulee myös tiivistelmä. Ja silloin itselle jää oikeastaan tehtäväksi vaan tarkistaa, että nämä tiedot on oikein. Toinen tapa tuoda niitä viitetietoja on tuoda niitä suoraan tietokannoista. Esimerkiksi tässä mulla on artikkeli PubMedissä auki ja mä voin tuoda sen tiedot nyt soteroon. Tämä toimii myös vähän eri tavalla riippuen tietokannasta, mutta useimmiten se on aika suoraviivaista. suoraviivainen ja nopea prosessi. Noin. Siihen on taas tullut tämän ajatekkelin viitetiedot. Ja sitten joissakin. Tietokannoissa voi hyödyntää ihan näiden viitteiden hallintaohjelmien omia työkaluja. Tämmöisiä lisäosia, jotka lisätään yleensä selaimeen. sote se lisäosa näyttää tältä. Ja tällä voi sitten tuoda useamman viitteen vaikka josta kertaa jostain, jostain tietokannassa siihen viitteiden hallintaohjelmaan. Sitten kun näitä viitteitä alkaa tänne keltyä ja haluaa aloittaa sen kirjoittamisprosessin niin se onnistuu ihan omassa, omassa tekstinkäsittelyohjelmassa ja siihen yleensä tarvitaan myös tämmöinen tekstinkäsittelyohjelman lisäosa, joka Soterossa näyttää täältä. Tässä oikeastaan tulee se kaikkein kivoin piirre noissa viitteiden eli tänne voi lisätä sitten sieltä omasta omasta kirjastosta viitteitä, ikään kuin luoda linkkejä tämän tekstinkäsittelyohjelman ja sitten sen viitteiden hallintaohjelman välillä. Nyt minulla tulee ne viitteet yläviitteinä tänne. Näin. Ja sitten kun on lisännyt niitä viitteitä, niin voi oikeastaan missä tahansa vaiheessa tehdä lähdeluettelon ihan yhdellä klikkauksella. Ja silloin se lähdeluettelo muotoutuu jo valmiiksi semmoisen muotoon kuin sitä, kun, semmoiselle tyylille, kuin mitä haluaa käyttää. Ja sitten tässä on vielä semmoinen mukava ominaisuus, että näitä tyylejä on tuhansia ja niitä voi vaihtaa ihan oman maunsa mukaan Yhdellä, tai muutamalla klikkauksella, ja silloin saa automaattisesti siitä sitten taas uuden näköiset nämä ja Itselle ei ole niinkään, ei niinkään jää se tehtävä, että pitäisi naputella kaikki itse, vaan korkeintaan tarkistaa täältä, että tiedot on oikein, ja korjata niitä, jos ne tiedot on väärin. käyttöön käyttöönottoon sen, niin kuin, sen opetteluun kuluu ehkä tunti tai muutama tunti, mutta sitten kun sen on opetellut ja kun rupeaa sitä käyttämään oikeassa vaiheessa, siinä vaiheessa kun ei ole vielä ehkä kiivottanut niin paljon, niin aika nopeasti huomaa, kuinka paljon tässä säästää aikaa ja vaivaa, just kun rupeaa tekemään näitä lähdemmeäkin.